самі вигідні напрямки інвестування в 2022 році. Так, згідно дослідження, проведеного британськими вченими, самим вигідним напрямком інвестицій у світі в 2022 році стали не нерухомість, не долар і навіть не криптовалюта, а поштова марка «Укрпошти» з зображенням російського корабля. Так, при ціні марки в Україні всього 23 гривні, Її вартість на електронному аукціоні ebay може складати від 40 доларів до 2 тисяч доларів. Таким чином рентабельність інвестицій може скласти 300 тисяч відсотків. Проте, внаслідок ежіотажного попиту Укрпошта була вимушено обмежити навіть призапинити продаж цієї марки. Тому бажаю вам успіху в полюванні на цей привабливий інвестиційний актив.